يا علي يا علي الشيء الجاف والضوء على حسينها الشيء الجاف والضوء على حسينها هاي سين بالطاقة بضيعها هاي سين بالطاقة بضيعها الشيء الجاف والضوء